يلي يلي لي نو نو يلي يا الصافي حياتي معك انتي وسكنة في قلبي أفي، كلامي مقصود ليك يا القلب الصافي حياتي معك انتي وسكنة في قلبي أفي. رومي في السمايا من قلبي نقول شو كامل خليك معايا نسيتي يا حلالي نسيتي يا ملكي أنا، روحي واللي اللي بغيت انا نقولها المود انا نقولها دو المود هي هي ملكي انا هي هي ملكي انا في قلبي ان في يا ملكي يا نارا. صورتك ما تخطى بالي في عيني نهار وليالي حبي لك حب كبير سمي وحب الغالي صورتك ما تخطى بالي في عيني نهار وليالي من غيرك ما تحلالي وياربي شوف من حالي شحال سولت عليك نجومي في سمايا من قلبي نقول جوكالي من قلبي نقول شو كام خليك مايا حياتي بلابي أنا حياتي مرة بعيد بعيدة نعيش اسطوريا مرة كنسول فيك ولي ليها ولي ولي